И така, време е за ново видео. Ново видео, но не какво да е, а именно видео от типа Трак превю на състезание, но не какво да е трак превю, а трак превю на състезанието спици и бодли, което не само, че ще бъде с ново трасе тази година, но ще бъде и домакин на държавния личен отборен шампионат в дисциплината крос Кънтри Маратон или XCM. Та да намирам се в казан лък в този прекрасен и слънчев ден с това прекрасно колелце и ще се опитам да ви покажа какво е трасето. Не съм го карал до сега. Заредил съм се само трака. А, ще ви се опитам да покажа по-интересните точки, всички участъци, които смятам, че могат да ви бъдат по-интересни. За хората, които ще карат средното трасе или това от 47 км, горе в дясно някъде ще ви се появи линк, в който можете да отидете и да видите това пък трак превю от миналата година, което направих да, в момента се намирам точно на старта, както се вижда и с цяло празно, но след по-малко от седмица тук ще е голям купон, така че да натискам бутона Ride, right, гледам да не падна и тръгвам. Самия старт започва класически с този ляв завой, излизайки от площадчето. Тук винаги е голяма борба за позиции, зависи за какво се борите, де. но в челните топ 5, топ 10, тук винаги имаме доста лакти но за щастие повечето пъти се разминава всичко без проблемно според garmin ми още на самият старт започваме с изкачване не знам дали се вижда което означава, че загрявката ви трябва да бъде много добра сравнително интензивна и много близка до старта за да може да не се удървите след като стартирате за разлика от предишните години Вместо да продължим направо, завивам на ляво по едни, момент да си хвана с другата ръка камерата, че да се сключвам предавки, по един много стръмни павета на пръв поглед. А това е началото на трасето, около 500 метра в него. Така че, да, доколкото разбрах, целта на организаторите е била да избегнат тапите, които се случиха преди в началото, защото пътеката изведнъж става много тясна, а тук цялата колона ще може да се разреди достатъчно а започвам да се задъхвам така че оставям камерата настрани и спирам да говоря в първото малко по-дълго спускане нищо особено, странително широко тук там е, някой някое скоростта е странително висока така че просто внимавайте за а, тези търкалящи се и да не ви се за някъде предната гума а, вероятно ще има все още хора с които ще се състезавате и по всяка вероятност ще има още адреналин Та, след като минете рекичката вече в момента се намирам по изкачването и затова съм се позадъхал на Гармина пише 14 км оставащи с 780 м динавилация ето го и него самото изкачване какво представлява не бих казал че е кой, кой знае колко стръмно според отново на 5% среден наклон но има няколко спускания в него така че този наклон не е чак толкова истински ай е, като се вижда сега има едно по-стръмно стеничка избутваме я на една ръка и продължаваме нагоре. След около да кажем, 3 км от изкачването, което беше 14, има едно леко спускане в рамките на около 400-500 метра. Нищо особено като техничност, но имайте предвид, че има доста песъчливи участъци и то особено отива с малко по-дълбок пясък които ако се засилите повече и влезете без да ги очаквате никога не се знае какво ще се случи може да отидете наляво, надясно, направо, страни, никога не се знае, така че по-полекичка създанието няма да го спечелите точно тук след тигири и закачки стигаме до първото село, което не съм на 100% сигурен, как се казваше, но ще го сложа с текст на самия екран. Тук е и първата контрола, съответно с пункт, почти всички, които се борят за по-предно класиране, преминават с 200 през нея, тъй като е много рано, но понеже аз няма да имам контроли, знам, че в това село се спрямо отново миналата година, има ето тези автоматчета, така че смятам да зареда с какво? С... Сантичка, ако гледате видеята отдавна, ще знаете, че това е задължително. След като преминете през първия пункт започте да катерите. Ето това изкачване, което си продължава по този начин сравнително гладко, без някакви колвози. Въобще не е технично, доста бързо, изцяло заключено окачване. На Garmin напише 4,91 км с 390 м делевация оставаш наклон 7% та да, нищо особено, до тук трасето в по си част съвпада с това от миналата година, така че го сте го карали, няма какво толкова да ви изненада. Поред Гармина това може би най-дълго изкачване за самото сказание но както видяхте има много спускания и заравнявания в краят му то става и най-тежко в момента имам около 2,5 км с над 200 м дневолация, което означава среден процент около 9-10 както си вървеше по 5-6 и изведнъж БАМ! да ви го върне така че имайте го предвид и като цяло тук е много добро място за атаки само казвам. И финал на това дълго-дълго изкачване. До тук тразето е абсолютно идентично като старото, така че няма да се притеснявате. Знаете си го, а, спици и бузли сме наляво. Добре, имаше дори маркировчество леко. Сега започва да това спускане. ето че стигаме до мястото в което ми беше миналият тъмнел а именно тази супер готина полянка наистина много красиво видяхте преди Манко Сингъл трачето също много приятно нищо технично, просто тесничко до тук всичко е идеално по-интересната част на спускането мина като цяло видяхте го това с което се характеризира е че имаме а, едни такива отново подвижни камъни които са точно в самата пътека и трябва много добре да си разпределяте теглото върху велосипеда и натискането на спирачките, за да няма подхлъзване. Някой път е по-добре дори да се кара в тревата, тъй като има повече сцепление. След тази поляна, която е сравнително стръмна, но понеже е тревиста и пак има достатъчно сцепление, има само един малко по-техничен участък с едни камъни, които са по-рошеви, но отново там ще го видите, доста е маркирано. Кара се сравнително отляво бих казал, поне да ми е по-удобно. И ако не се чувствате толкова стабилни, по-добре след и го. Дължината е около 50-60 метра. Няма нужда да си рискувате цялото състезание тук. Преминаваме към следващата част от спускането. Втората част на спускането също не бих казал, че е чак толкова сложна. Имаме сравнително отворен участък, на който може да се развиват много хубави скорости, ако беше без тези камъни. Има отново тръкалящи се камъни, така че не може да се дига много-много висока скорост и имате на ум да не се получават инциденти. Дойде ред и на второто от трите дълги изкачвания по самото трасе според Гармина 6,13 км с 340 метра денавивация. Наляво късо, направо дълго. А наляво пак право. Дълго. Какво се прави? Напред сме. И така финал и на второто изкачване след 10 метра точно и... Поем комплит. Вече се намирам официално наистина по новата част на търсет, тъй като това не си го спомням. А и видях един завой, който се изкачва на една поляна, който ми се чекарахме миналия път. Така че, да, в момента изкачването се е удължило това второто с едни 3 км, може би. И е много красиво, между другото. Видяхте и вятърните генератори, така че... А, изкачването не е нищо особено, доста приятно бих казал, а, постепенно е, няма много стръмни участъци, върви си готино и сега това, което ни предстои, предполагам, е спускане или равно докато не стигна до следващото изкачване, което е с дължина 7 км, абсолютно ново и те първа ще видя какво представлява то. Ето го и следващото последно дълго изкачване, а именно 7 м 50 метра, 465 м деневация. Както виждате, редуват се цветовете, което означава, че ще бъде сравнително стъпаловидно. Отново ще имаме заравняване, отново ще имаме по-стръмни участци, тук явно изкачванията са по този начин. А тези 3 км, които бяха след второто изкачване, те не бяха точно спускане, бяха е такова равно. Uh, да кажем, може би минус 1%, максимум минус 2% колелото върви много добре даже има някои места, които са като pump track и могат да си скачаш, да си правиш менюали някое друго уипче и наистина много приятно uh, идеално място за хранене и за пиене ако не едете тук и не пиете тук, не знам къде е другаде ще пиете поне едни 60-70 грама върхидрат, ще ви трябват само на това място така че се запазете и пускайте яденето тук ме посрещат някакви локвички, леко кавничко. Надявам се, че няма да е много, макар че за съжаление това, което ми казаха вчера или по -вчера, е, че тази част е доста кална, но сега ще я видя и със собствените си очи и ще ви я предам, но трябва да сменя предавката, тъй като в момента съм на много тежка такава. Айде! Така финал на това изкачване, 7 км. Има какво да се каже, сега набързо ще ви го кажа Намирам се точно в най-горната му част Първите 4 км и половина, супер, рай, прекрасно, видяхте го Вторите 3 км и половина, обаче, малко тегъл първо, какво означава тегаво? Тоя е апокалипси, за който ми говориха хората, горе-долу се сбъдна са. Други въпроси, къде живеете? Ако живеете в Сандански, това ще ви историят. Ако живеете в този град София, горе-долу сме свикнали на тия неща. И така, као и не е чак такъв проблем. Но, пътя какво представлява? Два броя коловози, от двете страни и по средата, където минат гумите и по средата е издигнатата част. Може да се кара в нея, но не постоянно като као има кал и то по-скоро е една такава лепкава, лекотегава. И на няколко места спирах да бутам, защото просто няма къде да минеш и не си заслужава да влезеш в дълбоката кал, да паднеш, нещо да се плънеш, после колелото ти да стане мармалат Така че предпочетах да избутам. Последният километър на самото изкачване е най-стръмния. Стават около 10-11% среден наклон, което не е чак такъв проблем. Там вече е сухо, но след като човек се е борил с калта и е идвал цялото трасе. Може би там мората ще бъде най-силна и ще бъде решаващата част от състезанието. Лично аз а, не си дойдох с най-хубавите шпайкове. добре направих, тъй като се подпрях в една луква, тя се оказа много по-дълбока, колкото очаквах. Но това е положението. Сега следва спускането. Отправям се към него, тъй като се появиха леко така облачета и ще искам вече да се прибирам най-после. Ще карам доста бавичко и консервативно, тъй като абсолютно по никакъв начин не го знам и няма да рискувам въобще. Айде ага, да видим какво предстои. Така докато съм спрял да се възползвам това спускане е до тук много много добре Както до сега си бях ползвал дропъра Сега изведнъж трасето тотално се промени Спуснах си го много яко Видяли сте какво представлява горе-долу малка част от него Това което има пред нас обаче е и тая река която не съм на 100% сигурен, че може да се кара Така като гледам е може би 5.5 ,5 дълбока което означава, че евентуално ако дойдете с малко по-висока скорост от там и дигнете предницата, ама не си заслужават да поне в момента, така че ще се опитам да я преджапам само, ще се намокря, за съжаление, може но мощ тук да се измисля, ама е за да година. Да, да, Са Сега следва едно 500 во изкачване с 11% среден наклон, което отива нагоре. Айде. Време е за последното изкачване, 2 км с 80 метра денабивация, да малко преди финала. Тук то съвпада с средното трасе вече, миналодишното дълго поставя изкачването и прибирането. Това е краят на днешното каране, трасето е завършено, наистина много приятно все особено новата част наистина направи това състезание още по приятно, пътеките са интересни, има си камъчета, има си коренчета, има си стръмни места, идеално е, много съм доволен за който нямам чак такава нужда толкова много екстремни работи, макар че не са чак толкова екстремни, може да се пусне на 48 км. А, края малко се позагубих в града, тук в полето също, но иначе последното изкачване е също каквото си е от година, както изпускането, така че като цяло много приятно, кълта се надявам, че ще поисъхне допълнително. И да, това за сега, надявам се че това видео ви е било полезно, ако е така, дайте едно палче нагоре, абонирайте се, тъй като предстоят още такива видеа, започвам отново с тези на тренировъчна тематика, имам да правя ревю на няколко продукти, които ми стоят вече един-два месеца и са изтествани изцяло. Това е за сега и ще се видим в следващото видео. Айре, чао, чао!